2.1 कार विविज असमताओन परिमाण असमता एल આજે શિક્ષણ અને માનવ અધિકાર માટેની પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી અને મોટા મોટા પાયે પ્રચાર કરી રહી છે તેથી વિશ્વના તમામ દેશોમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા ગોઠવવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે જેમાં અસમતા ધરાવતા બાળકોના શિક્ષણ માટે ખાસ જોગવાઈઓ કરવામાં આવે છે अर्थ जुए तो यकार शारीरिक के मानसिक अवस्था ने अक्षमता कहे कि जो व्यक्ति इंद्रिओ के शरीर में एक अथवा वो अंगों की कार्यक्षमता में काटाड़ो करे અથવા તેને બિન કાર્ય સક્ષમ બનાવી દે છે એક અથવા વધુ અંગોને કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો કરે છે અથવા તેને બિન કાર્ય સક્ષમ બનાવી દે છે જેને કારણે વ્યક્તિ તેની વયકક્ષાએ સામાન્ય સંજોગોમાં કાર્યો માટે આવશ્યક સામર્થ્ય કેળવવામાં અસમર્થ બને શારીરિક કે માનસિક અસમતા ધરાવતી અસક્ષમ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આવા બાળકોને અંગ્રેજીમાં ડિસેબલ ચાઇલ્ડ અથવા ડિફરન્ટલી એબલ્ડ ચાઇલ્ડ કહે છે આવી વ્યક્તિને ભારતમાં હાલમાં દિવ્યાંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પ્રકારો જોઈએ તો મુખ્ય બે પ્રકાર માપદંડો દર્શાવી શકાય શારીરિક અસમતા ફિઝિકલ ડિસેબિલિટી એવી અક્ષમતા ઉપયોગ કરવામાં અસક્ષમ બનાવી દે તેને શારીરિક અસમતા કહે છે આમાં વ્યક્તિ પોતાના અંગો પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ગુમાવી દે અથવા તો આંશિક રીતે અંગોને નિયંત્રણ કરી શકે છે શારીરિક અસમતાના આધારે બાળકોનું વર્ગીકરણ કરીએ તો એમાં પેલા આવશે આંગિક અસક્ષમતા ધરાવતા બાળકો પછી ઇન્દ્રિજની અસક્ષમતા ધરાવતા બાળકો અને છેલ્લે ત્રણ નંબર ઉપર મિશ્ર અસમતા ધરાવતા બાળકો એમાં આંગિક અસમતા ધરાવતા બાળકો એટલે હાથ પગ જીભ અથવા શરીરનું કોઈ પણ અંગ ક્ષતિગ્રસ્ત થાય તે અપેક્ષિત કક્ષાએ કામ ન કરી શકે તો તેને આંગિક અસમતા કહે છે બાળકોને આંગિક અસમતા ધરાવતા બાળકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની ખામીને કારણે ઉદભવતી અસમતાને ઇન્દ્રિજન્ય અસક્ષ સક્ષમતા કહે છે આમાં ખાસ કરીને દ્રષ્ટિની ખામી અને સાંભળવાની ખામીનો સમાવેશ થાય છે આવી અક્ષમતા બાળકોની ઇન્દ્રતા બાળકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આપણે જોયું કે ઇન્દ્રિયજન્ય અસક્ષમતા ધરાવતા બાળકોમાં જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની ખામીને કારણે ઉદભવતી અક્ષમતાને ઇન્દ્રિયજન્ય અસક્ષમતા કહે છે अक्षमता धरावत धरावता ओख दाखला तरीके कोई बाढ़ बेहरू और मूंगू बने अथवा तो कोई बाढ़ न सकत मूंगू होहरू हो सकत हो गर्म तो विकास, तो समय और तो वो, वो कारणों ने लीधे असमता आप मुख्य बे प्रकार શારીરિક અસમતા અને માનસિક અસમતા તેમાંથી માનસિક અસમતા એટલે કે એવી અસમતા જે બાળકને તેના વયજૂથના અન્ય બાળકો દ્વારા સામાન્ય સંજોગોમાં કરી શકાતી સામાન્ય માનસિક પ્રક્રિયાઓ કરવાને અસમર્થ બનાવે છે તેને માનસિક અક્ષમતા કહે છે માનસિક અસમતા ધરાવતા બાળકોનો બૌદ્ધિક વિકાસ યોગ્ય રીતે થતો નથી અને તેઓ અમુક મનોવૈજ્ઞાનિક વાર્તનિક અને શારીરિક સમસ્યા માનસિક અસમતા ધરાવો બાળકો તેની વય સરેરાશ બાળકો કરતા સાર્થક ઓછું સામાજિક વાર્તનિક કે માનસિક અનુકૂલન ધરાવે છે તેમનો બુદ્ધિયાંક પચીસ થી સિત્તેર ની વચ્ચે હોય છે માનસિક અસમતા પણ અકસ્માત ગર્ભ અપૂરતો વિકાસ બીમારી બીમારી સમયે અયોગ્ય ઉપચાર શારીરિક અસમતા ગંભીર ઘટનાઓ વગેરેના કારણે થઈ શકે છે માનસિક મંદતાના સ્તર જેમનો બુદ્ધિઅંક વીસ થી નીચે હોય તેને માનસિક મંદતાનું સ્તરને આપણે અતિ ગંભીર માનસિક असमता कही सकनो मानसिक बुद्धियां एक सकते बुद्धियां छत्सावन होता कही सको मनसिक अथवा बुद्धियां बन सड़सठ हो, हो अल्प मानसिक असमताओ धराव कही सकते એકવાર બાળકોનું માનસિક મંદિર પછી તેની માનસિક તીવ્રતાના આધારે તેનું વર્ગીકરણિક નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે આ ઉપરાંત જ્ઞાનતંતુઓના વિકાસની ખામી ધરાવતી હોય એવી બીમારીને સ્વલીનતા કહે છે એ ખામી શાબ્દિક કે અશાબ્દિક વાર્તાલાપ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે अभी खामी धरावत बाड़क सामाजिक आंतरक्रिया कर सकत नहीं आभार थैंक यू